Наші захисники боронять країну без вихідних, тож допомога стилу їм потрібна постійно. Як тільки сформувався вантаж техпідсилення, його готують для передачі ЗСУ. Поспілкуватися з військовими та аграріями Черкащини, що закупили чергові автівки для бойових підрозділів, приїхав начальник черкаської ОВА Ігор Табурець. Не дивлюсясь на ракетні обстріли, щойно тривоги лунали, Ми сьогодні бачимо і приймаємо участь в чудовій нагоді з передачі чергової партії такої е, самої корисної техніки, це саме повнопривідні автомобілі, це е, дуже прекрасно в останній технічному автобус саме для наших військових. Для тих формувань, які сьогодні беруть безпосередню участь в бойових діях, е, переконуємося в тому, що е, наш бізнес сьогодні – це разом з Збройними силами, е, аграрії з нашими Збройними силами, і ми всі разом рухаємось саме, Разом до перемоги. Сьогодні така велика допомога, підсилення, більше десятка автомобілів. Сподіваюся, що вони стануть на воді саме для передових наших підрозділів, ті, які найбільш потребують такої допомоги. Для перевезення матеріально-технічних засобів, для перевезення, в тому числі, поранених, для підвезення іншого роду засобів. І саме такі повнопривідні автомобілі в таку погоду, коли ми бачимо наближення весни, вони найбільш корисні, найбільш прохідні, найбільш витребовані на також керівник області подякував представникам бізнесу за багатозадачність і багатовекторність їх допомоги. Слова вдячності нашому бізнесу. Переконаний, що наша співпраця спільна, для того, щоб і бізнес залишався стійким, і ми по максимуму робили для того, щоб і збройні сили ми могли підтримувати по максимуму. Тому що задачі стоять різноманітні, вони різно спрямовані. Це і підготовка до посівних, і ми розуміємо, що без цього теж країна не стоїть без нашої економіки, і в той же час комплектування Збройних сил для того, щоб вони були ще сильніші, не дивлячись на те, що непроста ситуація саме по лінії зіткнення. Аграріями району цього разу було передано п'ять повтопривідних автівок. Колективом Смілянського виконкому – три. Також смілянські посадовці внесли свою частку для закупівлі автобуса. Кожен на своєму місці має робити максимально, аби пришвидшити і наблизити нашу перемогу. «Сьогодні, ви бачите, 9 транспортних засобів, які ми передали нашим силам оборони. Це робота не одного тижня, це командна робота. І, вперше за все, я хочу подякувати за підтримку цьому всьому народному депутату Олександру Михайловичу Завітневичу. Ігорю Івановичу та Борицю, начальнику Черкаської обласної військової адміністрації за те, що швидко, оперативно реагують на наші потреби в плані оформлення документів на виїзди і перетини, аби ці транспортні засоби основна маса змогла все-таки дійти до наших оборонців, до наших захисників. Тут зараз присутня переважна більшість аграріїв Черкаського району, які долучалися, спробую перелічити всіх, аби нікого не забути, це Агрорось, це НВФ. Урожай, це благодійний фонд МГП громаді, це ФГ Русичі з Канівщини, це Агрогімбостача, це Смілянська Хлодня, е, Хорси, так і ще одні з наших спонсорів, які постійно допомагають нам, долучаються, реагують на звернення. Це Смілянська міська рада, виконавчий комітет. Це вже, мабуть, 17-й транспортний засіб, який спільно ми змогли в. Е, передати нашим збройним силам. Все це для того, якби найшвидше настала ця перемога, довгоочікувана, яка дуже нам усім необхідна. Сьогодні виконавчий комітет та міська рада долучились до такої масштабної акції. Мені здійсно приємніше сьогодні бути присутнім тут. Я дякую начальнику обласної військової адміністрації Гарю Івановичу Табруцю, нашому депутату Верховної Ради Завітневичу, пані Валерії Бандурко, начальнику Черкаської районної військової адміністрації. Ми спільно такими зусиллями Сьогодні передаємо 9 автомобілів. Мені приємно, що міська рада три автомобіля. «Черговий котрий раз передає, це вже 18 автомобілів, які куплені за кошти нашої команди, за кошти нашого колективу, крім того ми долучилися до закупівлі автобусу, тому я щиро дякую всім спонсорам, меценатам, аграріям Черкаського району, ми спільно разом наближаємо нашу перемогу, все, що потрібно для ЗСУ, звичайно всі потреби, які потребують Збройні Сили, ми забезпечити, можливо, все не можемо, але ми стараємось максимально, забезпечити всіх збройні сили, зокрема і наш батальйон і багато інших формувань транспортними засобами і всім необхідним. Це не остання акція. Хочу сказати, що я думаю, що на наступному тижні, на наступному місяці у нас буде продовжуватися така акція, ми будемо закуповувати автомобіль. Тому всім дякую за співпрацю. Разом до перемоги. Ключі від усіх транспортних засобів передали особисто військовим. Ці автівки роз'їдуться по всій Україні у різні бойові підрозділи. Позашляховики та автобус будуть слугувати військовим у зоні безпосереднього зіткнення з противником. І допоможуть в перевезенні матеріально-технічних засобів для сил оборони та в евакуації поранених.